ми поговоримо ситуацію на лінії фронту, що відбувається в тилу, зокрема в тилу противника. І хочемо дізнатися на вашій ділянці фронту, як обстоять справи. Ну там, де саме стояв, стоїть батальйон «Свобода» у складі 4-ї бригади оперативного призначення. Да і взагалі на всьому східному напрямку ситуація дуже напружена. На жаль, пропав у нас зв'язок. О, з'явився знову, продовжуйте питання. Так, так, так постійно використовує вогневий вал, постійно відправляє свою живу піхоту, тобто ворог накопичує свої сили, але не може підійти і закріпитися. Тобто на фронті самого Бахмута він пробує все ближче-ближче підійти. На південній стороні Бахмута, там де в нас знаходиться Таса, Константинівка, Бахмут, ворог активно Пробує закріпитися хоча б на маленькому ділянці, тим на маленькій ділянці тим самим відріз, відрізаючи цю трасу і не, да, не, не даючи змогу нам використовувати логістичне сполучення та вивозити важко поранених. На цій ділянці зараз стоять прекрасні бригади, які знають свою справу. Вони, ну, будемо відвертіть ціною свого життя зараз стримують цю трасу. Тобто ворог вперся, ворог бадається з ними дуже жорстко. Там бої, там, ну, майже 24 години відбуваються тобто задача ворога тупо відрізати трасу задача ворога закріпитися і не дати можливість нашим захисникам сил оборони підвозити БК вивозити важко поранених от на південній стороні зараз дуже дуже складна ситуація Євгені ви чекаєте на підкріплення тому що були повідомлення про те що ну, дійсно що, що, що, що, що, що збирається допомогти вам в тому числі і кількісно а... Ми вже неодноразово наголошували, ми не те, що чекаємо. Ми розуміємо, що для нас підкріплення техніки, озброєння – це про життя наших побратимів. Тобто, чим, ближче, чим швидше цей лендліз прийде до нас на лінію зіткнення, тим менше наших побратимів, наших друзів, наших рідних, людей знаєте, залишиться навічно в, в рядах тих, хто боронив країну. Тому від кожної техніки від кожного танка від кожного БМП, БТР або навіть САУшки або артилерії да навіть е, кількості мінометних та артилерійних пострілів залежить кількість наших побратимів які саме загинуть тобто чим більше буде артилерії тим менше наших військових залишиться тут і ми б дуже хотіли, щоб знаєте, наші західні партнери нас все-таки в першу чергу почули нам не треба так. По краплинкам надавати, нам би хотілося, щоб воно швидше прийшло і не затягували оце постачання. Тобто вони обіцяють, але вони надають дуже-дуже маленьку допомогу, ну, саме по кількості. Тобто її мало і вона йде дуже-дуже довго. Тобто ми щодо Нового року це обговорювали. Я пам'ятаю, ми сиділи тоді в бліндаже і приїжджали там репортери деякі. Ми з ними спілкувалися, вони запитували те ж саме питання. Так пройшло вже три з половиною місяці. Тобто дуже необхідна ця допомога і не вистачає деяких снарядів. При цьому захисники тримаються, Бахмут ще не оточений, є складнощі з підвозом БК, є проблеми з кількістю БК на артилерійні постріли. При цьому будемо стояти і захисники знає, тит титанічними силами стоять і тримають оборону в місті. Зараз а, східна сторона а, Бахмута, там де приватний сектор, вона повністю зруйнована. Там битвы йдуть, битви йдуть за кожен будинок, за кожен квадратний метр. есть тобто, ворог спробує закріпитися, пробує підійти саме в міста. При цьому всі спроби. А, не ввінчаються у них успіхом, тому що там вижена просто територія і ворогу тепер же по тій землі, по якій він е, гатив, доводиться заходити і він цього зробити не може, тому що там плюс-мінус 2-2,5 кілометра. Просто ада, все розбомблено, все розбите і тому подібне. Євгенію. А він продовжує цю тактику, фактично гарматного м'яса використовувати, щоб просто посилати на обої власних або зеків, або інших мобілізованих для того, просто щоб виявляти українські вогневі точки. Оце продовжується тактика зараз? Звичайно, продовжується, і мало того, у них є певні певні. Підгрупи, особливо в вагнерів, є люди, яких ні в якому разі не можна евакуйовувати, є люди, які піддаються евакуації, є люди, які обов'язково евакуюються. це такі спецпідрозділи вагнерів, які вміють досконало, вміють і досконало знають свою справу і з ними воювати досить складно. Тобто не можна недооцінювати і казати, що всі вагнера там, не вміють, безтолкові і тому подібне. А, оці больні з сифілісом, там, шпідом або гепатитом у них з двома пов'язками ходять. Неодноразово і по перехопленням чули, що таких не можна евакуювати. Вони лишаються там, вони їх добивають чаще за все. А є такі ну, круті бійці, які гарно одягнені. А, у них є майже у всіх пристрої бачення, у них усі нормальні плити, вони всі заряджені, дай Боже, дай Боже нам так бути зарядженим. І вони вміють використовувати свої знання, які вони накопили за багато гарячих точок, яких вони 100% воювали. Вони відправляють чаще за все оцих таких Недосвідчених не не, не воїнів вперед, а самі заходять з флангів або пробують якось тишкам-нишкам просто підкрастися, використовуючи таке зненацьке з'явлення. Але в основному на цьому, на всіх зараз напрямках біля Бахмута постійно літають наші безпілотники, літають мавіки, тобто дрони. Тому виявляємо ворога, стараємося не підпустити до нас. Євгенію, дуже вам дякую, дякую вашим побратимам. І почули вас, і дуже важливо, що ми в ефірі марафону «Єдині новини» звернулися до спільноти міжнародної, зокрема, треба зброї нашим бійцям. Це був Євгеній Оропай, командир роти батальйону «Свобода» на Нацгвардії України. Дякуємо.